Aineistosta saattaa olla useita eri versioita, niin sitten voi aina käyttää sitä juuri sen version ohjetta, jota on itse soveltanut sitten omaan tutkimukseen. Eli tämä on aika hyödyllinen ominaisuus sitten kun niitä aineistoja on paljon ja haluaa, että sitten voi toistaa sitten sen tutkimuksen joskus myöhemmin. Että esimerkiksi äh, tuon sanoma ja aikakauslehti aineiston, joka on tullut tuolta kansalliskirjastolta, äh, niin sen viittausohjeet äh, johtavat sitten siellä on semmoinen pysyvä linkki pysyvä tunniste, joka johtaa näihin kuvailutietoihin, ja sieltä löytyy sitä tarkat tiedot sen aineiston sen hetkisestä saatavuudesta ja sijainnista. Eli tämä on hyödyllinen ominaisuus sitten myöhemmin. Eduskunnan täysistunnot on yksi näistä aineistoista, jotka on saatavilla Kielipankin kort palvelun kautta. Ja se on siinä mielessä kiinnostava aineisto, että siihen liittyy näitä alkuperäisiä videoita. Eduskunta on siis toimittaa avoimesti saataville täysistuntokeskusteluiden videotallenteet. Ja toista kautta eduskunta toimittaa sitten saataville melko sanatarkat pöytäkirjat siitä, mitä näissä täysistuntokeskusteluissa puhutaan. Ja Kielipankki on nyt tehnyt sitten tästä sellaisen version, jossa nämä täysistuntokeskusteluiden pöytäkirjat on automaattisesti kohdistettu niihin videotallenteisiin. Ja sen tekstin perusteella pystyy sitten tekemään hakuja. Jotka, joista pääsee suoraan katsomaan ja kuuntelemaan sen kyseisen kohdan tästä alkuperäisestä videonäytteestä. Ja tämä on tosiaan saatavilla, se löytyy sieltä Kielipankin aineistolistolta ja se on saatavilla corp kautta haettavaksi. Ja lisäksi nämä kohdistetut transkriptiot on myöskin ladattavana versiona saatavilla, eli jos haluaa näitä tekstimuotoisia versioita sitten esimerkiksi omilla ohjelmilla käsitellä, niin se onnistuu. Eli ne voi ladata sitä kielipankista. Eduskunnan täysistuntokeskusteluita voi mennä katsomaan siellä Korp-palvelussa, jossa ne löytyy sitten tuolta Korpus-valikosta. Siellä on ylhäällä sellainen pudotusvalikko, jonka alta ihan alimmaisena löytyy eduskunta täysistuntokeskustelut. Ja kun sen Korpuksen on sieltä valinnut, niin sitten voi tehdä hakuja siitä aineistosta. Ja tässä on nyt yksi esimerkkihaku, joka on tehty hakusanalla maahanmuuttaja, eli tuossa yksinkertaisessa haussa voidaan kirjoittaa mikä tahansa yksittäinen sana ja sitten painaa hae, jolloin sieltä tulee esille sitten kaikki sen kyseisen sanan osumat. Ja koska tämä aineisto on myöskin automaattisesti jäsennetty ja jokainen sananmuoto on analysoitu sillä lailla, että tiedetään minkä sanan muoto on kyseessä, niin sieltä löytyy sitten kerralla kaikki sen kyseisen sanan eri muotojen osumat, mikäli on tarvetta näin tällainen haku tehdä. Äh, sitten se osuma näkyy sinästä konteksteineen, eli siinä keskellä näkyy tämä kyseinen kohdesana ja sitten se vasen ja oikea konteksti. Tämä sama idea toimii sitten kaikissa näissä aineistossa, jotka on Core-palvelun kautta saatavilla, että tästä tulee tämmöinen konkordanssinäkymä näkymä sitten tulokseksi. Äh, ja eduskunnan täysistuntokeskusteluissa on sitten tällainen lisäominaisuus, että koska tämä aineisto on nämä pöytäkirjat on kohdistettu niihin videoihin, niin sitten sieltä voi klikata näytä video ja pääsee näkymään sitten jossa on tämä alkuperäinen eduskunnan palvelimelta tuleva video ja sitten se kelautuu automaattisesti just siihen kohtaan, jossa tämä kyseinen puhunnos tai ilmaus on tuotettu. Ja Tästä aineistosta löytyy sitten myös muuta tietoa jokaisen sanan kohdalta, eli että kenen puhujan puheenvuoro on ollut kyseessä ja mitä eduskuntaryhmää hän edustaa silloin, kun tämä täysistuntokeskustelu on tallennettu. Ja siellä on eritelty esimerkiksi, jos on kyseessä puhemies, niin se näkyy erikseen puhujan roolina ja sitten lisätietoa siitä puhunnoksesta. Eli tällä tavalla voi sitten käydä katsomassa ja tarkistamassa sitä, sitä osuman kohdalta, että onko se, pitääkö se transkriptiopaikkaansa. Sitten Korpissa on myös tämmöinen sanakuva-ominaisuus, joka pitää kytkeä päälle ennen sen haun tekemistä. Eli siellä voi ennen esimerkiksi tämän sanan hakemista voidaan kytkeä päälle sitten näytä sanakuva. Show word pictures on tässä englanninkielisessä kuvassa. Ja sen jälkeen kun tehdään haku, niin sitten löytyy sanakuva-välilehdeltä tällainen näkymä, jossa sitten on lueteltuna erilaiset määritteet, jotka liittyy siihen kohdesanaan. Eli esimerkiksi maahanmuuttajasanan etumääritteenä on ollut tällaisia sanoja kuin työperäinen, polvi, laiton, laiton maahanmuuttaja paperiton maahanmuuttaja, työtön maahanmuuttaja ja näin poispäin. Ja vastaavasti jälkimääritteitä on siinä perässä. Ja sitten on myöskin, minkä verbien kanssa tämä sana on esiintynyt. Eli maahanmuuttajat on työllistyneet tai integroituneet tai valmentautuneet. Heitä on valmennettu kenties. Maahanmuuttajat sopeutuvat. Ja sitten vastaavasti maahanmuuttaja edeltävä verbi, jonka, jonka tuota objektina maahanmuuttaja on esiintynyt. Niin tota, sieltä löytyy sitten tällaisia houkuttelukotouttamisvervejä, integroimisvervejä. Tämmöinen kysymys Tuli, että onko nämä järjestetty pelkänne frekvenssin mukaan vai jonkin assosiaatiomittarin perusteella? Nämä on tota, tosiaan sen syntaktisen rakenteen perusteella, että, että tuota, suhteessa kaikkiin muihin erilaisiin määreisiin, joita voisi vastaavassa kohdassa esiintyä, niin suhteessa siihen. Nämä eivät ole ihan puhtaasti frekvenssia, niin tuossa perässä näkyy tuo numero, eli esimerkiksi työperäinen maahanmuuttaja on esiintynyt 17 kertaa. Ee, ja siellä on sitten kuitenkin nämä numerot menee vähän eri järjestyksessä, ne ei ole ihan tasa siinä järjestyksessä. Tietenkin täytyy myös muistaa, että näissä on osittain virheitäkin voi olla. Eli tämä aineisto on automaattisesti jäsennettyä, jolloin sitten tietty määrä näistä virkkeistä saattaa olla vähän niin kuin väärin parsittu. Eli siellä ei sitten kaikki sanat ole päässeet oikealle paikalleen siinä kieliopillisessa rakenteessa. Mutta nämä tosiaan eivät ole vain peräkkäisten sanojen pareja, vaan se saattaa esiintyä se maahanmuuttajaan liittyvä verbi. Niin, niin tota predikaatti esimerkiksi saattaa esiintyä sitten usean sanan päässäkin siitä. Eli että kunhan se on oikein analysoitu, niin se tulee sitten tähän sanakuvan näkyviin. Eli tämä tavallaan antaa yleiskuvan siitä, että millä tavalla tätä maahanmuuttaja-sanaa on käytetty, minkälaisissa yhteyksissä tässä kyseisessä aineistossa. Tämä on nyt se eduskunnan täysistunut Keskustelut vastasikohan tämä kysymykseen? Varmasti jollakin tavalla. ja näistä voi sitten tosiaan tarkempia tietoja tästä korpin toiminnasta näistä ominaisuuksista löytyy sieltä Kielipankin tukisivuilta. Eli sieltä voi katsoa korp-ohjeita ja siellä on hyvin tarkkaan kuvattu sitten, että miten nämä lasketaan eri nämä korpissa näkyvät ominaisuudet. Niitä täytyy toki sitten aina vähän osata tulkita aineistokohtaisesti, että miten ne käyttäytyvät ja kannattaa sitten katsoa noita, noita tota, yksittäisiä osumia, että saa sitten tulkita tämän oikein. Korpissa on myös tarjolla tällainen karttaominaisuus, jonka avulla voi sitten katsoa kartalta näitä osumia, eli minkälaisia paikan nimiä on näiden kohdesanojen yhteydessä esiintynyt. Ja tämä paikan nimi ja karttanäkymä perustuu siihen, myöskin siihen automaattiseen nimen tunnistukseen, joka on tehty tälle aineistolle siinä vaiheessa ennen kuin se on korppiin tuotu. Eli jokaisella eh, mahdollisesti paikan nimen viittaavalla sanalla tässä aineistossa on sitten myöskin tieto siitä niistä koordinaateista, missä tämä kyseinen paikan nimi saattaisi sijaita. Ja sitten ne voidaan näyttää kartalla. Eli kaikkien sanan kanssa samassa virkkeessä esiintyneet paikan nimet näkyvät sitten tuossa kartalla. Eli, eli se voi sitten auttaa myöskin tutkimaan, että, että tuota, minkälaisten paikkojen yhteydessä sitten maahanmuuttajista on eniten puuttu tuolla eduskunnassa. Että tällaisia ominaisuuksia Korpissa on tällä hetkellä. Ja puhutaan sitten ehkä vähän tuonempana siitä, että miten tämä kenties kehittyy. Näistä paikan nimistä löytyy sitten, tällä kartalla löytyy linkki suoraan siihen alkuperäiseen konkordanssiin, eli jokaisesta tämmöisestä punaisesta täplästä ää, klikkaamalla näkee, mikä se paikan nimi on, ja sitten kun saattaa sitä paikan nimeä, niin tulee näkyviin se konkordanssi, jossa on sitten just nämä kyseisen paikan nimen maininnat, eli voi sitten tarkistaa, että onko se paikan nimi oikein tulkittu.